каналі матковивідна пасіка АМГ. Дане відео буде дуже цікаве. Ти, хто ще не, не читав це нове дослідження, знайшов його в інтернеті. Називається «Ефект впливу залізних проволок на елементарний вміст в комірці і гігієнічне видалення личинок бжолами». Ну, приблизно такий переклад. Значить, сам, звичайно, Таке дослідження. Ну, в общем, тут є абстракт. Я от подивився на цьому сайті. І висновки. Доволі цікаві висновки. І декілька фотографій я віднайшов. Детальніше розповім вам. Цікаво дуже там є, як це впливає на вулик. І е, чому вони викидають саме головне цих причинок. Так, ну, тут коли нажимаєш, потрібно купувати повне дослідження. За кошти. От. Так, от, саме головне, що я побачив, тут дивіться, дослідники робили ці дози. бачите, личинка, личинка темнішого, значно темнішого кольору, тобто обжоли її годують, і воно вступає в реакцію з залізом на проволоці, тому що, якщо перша, перший раз відбудований свіжий стільник, заліза відкрита, получається, ну десь є доступ, не повністю покритий воском, і цей корм натягує в себе мікроелемент залізу, і лічинка його з'їдає, і це призводить до того, що бджоли потім чистять ці комірки. Ну, повне дослідження я не читав. Також багато цікавих запитань у мене, що вони далі роблять з цими бджолами. Чи вони їх з'їдають, щоб ну, ці поживні речовини отримати з них, чи просто викидають ці лічинку. Цього я не знаю. Ем роздуми свої виклав на сайті тут можна почитати детальніше про це але ж е, е, ну нам зрозуміло що викидають що, що личинки потім ці, і ми знаємо з досвіду що ці ряди з проволоки будуть е, пусті тобто, бджоли, бджоли, бджоли, бджоли, бджоли, бджоли. тут от також вони порахували що на рамці рут приблизно 400 лічинок викидається бджолами і 400 цих пустих комірок тобто Якщо вісім розплідних рамок, то получається 3200 за один цикл, менше бджіл на 3200. Тобто це серйозна звичайна кількість. Ну, саме дослідження фокусувалося на тому, на цій гігієнічній поведінці, і ну, от що, якби, що це впливає на стан колонії, на, на чисельність саме. А вже ці важкі метали, чи якщо бджоли, лічинку з'їдають то вони ж підуть по всій цепочці і далі вони будуть передаватися бжолами і як вони впливають на продукцію цього я не знаю в дослідженні це, це опубліковано чи ні ну от така от причина ви бачите що перший раз там де проволока там личинка значно темнішого кольору то залізо вступає в реакцію смачним молочком і бжоли їх видаляють а, так Так що, ну, тут детальніше трошки розписав. Заходьте на наш сайт pasieka.in.ua Вплив про, е, проволоки на розплід бджіл. Детальніше почитаєте, кого зацікавило. Е, а ось цей, е, значить, ще раз показуюсь. Тут видно е, trend, trendforonline.com і от е, ці цифри, це тут лінк посилання на це дослідження, можливо, хто захоче детальніше ознайомитись з ним. Так що так, ну слід зазначити, що в другому, ра, другий раз, коли вже бджоли виводять, третій раз бджоли виводять розплід, то вже ця проволока покрита воском, вона вже не вступає в реакцію, вже розплід є майже по всій рамці. Ну, тобто це тільки от коли вощина на жрізній проволоці. Там в інтернеті, в коментарях є роздуми на те, щоб, якщо там нержавійку ставить, чи буде це впливати, чи ні. Напишіть в коментарях, як. що ви думаєте по поводу нержавейки і чи є якась у нас альтернатива проволокам, чи взагалі. Ну, я знаю, в Америці там вже пластикова вощина. В е, магазині рамці можна взагалі без проволоки вощинку причепити. А от Додановська рамка пока що з проволоками. І бачите, що ми втрачаємо. Якщо нові ставити вощинки в гніздо, то одна рамка 400 бджіл недогодовує. Тобто вони б їх виростили, а так вони їх викидають. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, матковивідна пасіка, АМГ, плідні-неплідні бжоломаточки можна в нас замовити. Дивіться, яка гарненька, це наша матка, я сфотографував. Кардаванчик є, F1, плодки, F0, бакфаст є, F1, F0, зімовалі матки F0, острівного обльота на кінець травня. Телефонуйте нам щодо запису. Якщо вам потрібні будуть бджоломатки в сезоні, якщо ви купляєте одну-дві маточки на племя, наприклад, то в нас хороший матеріал. На, на сайті пасіка.in.ua є відгуки клієнтів, замовники тут зверху, можна по почитати. Заходите на наш сайт. viber група можна додатись форуми пчеловодов, каталог. І ось відгуки наших замовників. Бачите, тут можна нажати, почитати, послухати, що люди ну, подобається людям. Стараємось. Більше добрих відгуків, ніж, ніж негативних. Так, хоча б стараємося, хоча б так. Всім не вгодиш, звісно. Так що, кому потрібні гарні маточки, запишіть наш номер телефона, він є на сайті PASIKA.NUA. Ось тут от, написаний. От бачите, під заголовком є наш номер. Ставте на паузу, записуйте. Ну і пишіть ваші роздуми, як чи насправді нам доведеться переходити на нержавейку проволоку, щоб, я так розумію, якщо це дослідження б показало, що цей тяжолий метал, жалізов, іде в продукцію, то рано чи пізно це заборонять цю жалізну Ну, Я не знаю, чи в Євросоюзі, напевно, першому заборонять. Але ж отвернемося сюди дослідження якого тут року? 2017 рік. 5 років пройшло і досі не... ну, можливо, можливо бджоли просто викидають ці личинки. Тоді немає сильного впливу на продукцію з металом. Дякую вам за перегляд, пишіть ваш коментар, хто, кому, кого зацікавило відео, у нас такі подібні відео виходять, ми стараємося щось дивитися, що нове публікують в інтернеті, за кордоном, перекладаю, вільно володію англійською мовою, перекладаю, кого зацікавило, підписуйтесь на наш YouTube канал, клікайте кнопочку підписатись, дзвоника, клікайте, напишіть ваш коментар і будете в курсі нових наших відео на нашому YouTube каналі. Матковідна пасіка АМГ. Дякую вам за увагу. Мене звати Андрій. Пишіть ваші коментарі, подискутуємо на цю тему.